Σήμερα είναι μια πολύ συγκινητική μέρα, καθώς 50 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αναφορούνε από την Ελλάδα για να βρουνε ένα νέο σπίτι στη Γερμανία. Εδώ και πολλούς μήνες η ελληνική κυβέρνηση αγωνίζεται για να ευαισθητοποιήσει τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να υποστηρίξουν τη πατρίδα μας ώστε περισσότερα ασυνόδευτα φορσιγόπουλα, νέα παιδιά τα οποία ξέφυγαν από το πόλεμο, από την καταδίωξη να μπορούν να βρουνε νέες οικογένειες και να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους. Και χαίρομαι, ξεκινώντας από το Λουξεμβούργο και από την Γερμανία, το πρόγραμμα αυτό αρχίζει επιτέλους να υλοποιείται. Εκτιμούμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες, παραπάνω από 1.500 παιδιά θα καταφέρουν να φύγουν από την Ελλάδα και να βρούνε μια νέα οικογένεια σε ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την Γερμανική κυβέρνηση που στέλνει με αυτό τον τρόπο ένα ουσιαστικό μήνυμα αλληλεγγύης. Ένα μήνυμα αλληλεγγύης που ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάει η ανθρωπότητα πιστεύω ότι θα ακουστεί όλο ένα και περισσότερο. Η Ελλάδα με μεγάλη ευαισθησία θα εξακολουθεί να φροντίζει όλους τους κατατρευμένους οι οποίοι φτάνουν στην πατρίδα μας. Ταυτόχρονα όμως έχει και μια υποχρέωση να φυλάει και να προστατεύει τα σύνορά τη Έχουμε αποδείξει ως χώρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε και τα δύο.